ہم کھانے آئے ہیں کڑھائی ہم نے سنا تھا آپ کی کڑائی بہت مزے کی ہے کدھر بھاگ رہے ہیں بھا بھی کیوں نہیں ہوتا کیا بھا کی آپ نے کمر میں بتانا ہے کہ اس کو اس کی جو ہم بےزی کرتے ہیں اس کو جو ہم ذلیل کرتے ہیں کیا وہ ہم اس کے ساتھ اچھا بھی بہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ضرور بتانا ہے یار یہ بھائی ہم سے شرما کیوں رہے ہیں آئے نہ آئے آپ کو آڈر دینا آج نہیں نہیں آپ آئیں کیوں گا اس آپ کا اپنا ارسل ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر اور یہ میں ایک نئے چینل پہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس کا نام ہے انٹرٹینمنٹ اور میرا جو پرسنل چینل ہے وہ یہ آپ کو ساتھ نظر آ جائے گا اس میں اپنا وہ آج ہم فریش فوڈ آئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ساتھ وہ چیز ہی نمونہ ہے ماشاء اللہ سے اور है پہ یہ لگے ہوئے اس نے وہ جو ہمارا دوسرا بھائی ہے اس نے ہاتھ میں ڈال تو یہ دیکھ لیں یہ فریش فوڈ ہے بہت اچھا ویو آ رہا ہے راجن مون ہے نا مین والا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تو ہے ٹھرکی تو اس نے یہ سسٹم کیا ہوگا جناب یہ اکیلا کہتا آپ ہی ویڈیو بناؤ مجھے ویڈیو میں نالانا اور اکیلا بیٹھے اور گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے اسلام علیکم ٹھرکی کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو مزے میں ہو یہ ماشاء ان کا ویو مجھے اچھا لگا یہ دیکھیں اپنے تہوار کو یہ نہیں بولے اور یہ جو ٹرک ٹائپ ہوتا ہے نا ویو یا بیک ویو میں انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سنا اچھا سیٹ اپ ہے اور یہ سمائلیں لیں سنائل آج تو بہت زیادہ سنائل اللہ خیر کرے آپ کی ہنستا رہتا کیوں اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے ہسندی بیماری ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہسندی بیماری ہے اور یہ ماشاء ان کی اپنی سمائل بھی نہیں ختم ہو رہی اور میں آپ کو باقی باہر کا ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بن رہے ہیں چاول جس کو ہم کہتے ہیں سبزی کے چاول یہ اسپیشلسٹ ہے سبزی کے بارے میں تو ہم پھر ادھر سے سبزی نہیں کھائیں گے ہم ادھر نہ آ کے وہی کھائیں گے کیا کیا رہے ہیں ہم نہ ادھر آ کے کھائیں گے یہ کڑائی کڑھائی بھی ماشاءاللہ سے بناتے ہیں اور یہ بھائی محنتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے لگاتار آئے ہوئے ہیں اور ادھر سارے ویٹ کر رہے ہیں کئی کسی نہ کسی کا تو چلیں چلتے ہیں کھانے کی طرف یار اٹھ کے بیٹھ جاؤ کون آیا ہے ریسپیکٹ رسپیکٹ میں ہوں علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی مینیو کارڈ تو ادھر رکھیں اچھا ادھر ہی رکے یار بس دو منٹ میں ہم کھانے آئے ہیں کڑائی ہم نے سنا تھا آپ کی کڑائی بہت مزے کی ہے کدھر بھاگ رہے ہیں یار ادھر آئے ادھر آئے اچھا یہ کڑھائی جو ہے نا یار آپ نے ادھر لکھا ہوا ہے کیا کیا آپ کے پاس کیا ہے سبزی بھی ختم ہو گئی ہے کڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے فاسٹ فوڈ ہے اور باربیک کیو ہے گھوم پھر کے اپنے پہ اچھا تو آئس کریم ہاں جی بھائی کیا کیا جائے چلیں پھر سلیکٹ کرتے ہیں ہم فاسٹ فوڈ میں کیا کیا کھانا ہے اچھا فاسٹ فوڈ میں چکن شورما میں یہ کیا ہے ٹوسٹ رول ہے پراٹھا رول ہے پراٹھا کباب ہے زنگا شورما ہے اسپیشل شورم ہے اب آپ بتائیں یا پھر اور کیا کہہ رہے ہیں بار بھی کیوں ہے کیا بھابھی کیوں بھابھی کیوں کیا ہوتا ہے بھابھی کیو نہیں ہوتا کیا بھا بھی کیوں کیا ہوتا ہے بار بی کیو بی اے آر بی کیو بی بی کیو کہہ لو کیا بی بی کیو منٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور آپ کس چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کھایا جائے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہمارا مینو ہمارے سامنے پڑھا ہے اور یہ بھائی جان پتہ نہیں کیوں پا مستیں ادھر اوپر مکرے چندہ کیا حال ہے کیا فراڈ ہوا ہے یہ آن لائن جاب کرنے کے لیے ہاں پتا کیا یہ آن لائن میں اس کے ساتھ کیا تھا کچھ نہیں یار راز کی باتیں اچھا کیا کھایا تو اس کی سوئی کہاں ہے آپ کھانے کیا آئے تھے گھر سے اپنی گرل فرینڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہہ رہا میں دو منٹ میں آ جانا اچھا ابو جان ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیا فائنل کیا آپ نے چیک کرو ترسی اچھا آپ نے خبر میں بتانا ہے کہ اس کا اس کی جو ہم بےستی کرتے ہیں اس کو جو ہم زلیل کرتے ہیں کیا وہ ہم اس کے ساتھ اچھا بھی بیہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ضرور بتانا ہے فائنل کیا اور اس کا منہ چیک کرو کیا چاہیے اس کا منہ بن گیا تھا کہ میں نے ادھر بریانی کھانی ہے کڑھائی کھانی ہے پر یہ جناب دیکھو ادھر کچھ ایسا ویسا ہے نہیں اچھا آئے تو واقعی بہت لیٹ ہے چلو کوئی بات نہیں کس کو بلا رہے ہو آ جائیں بوس نہیں آپ آئے آپ آئے آپ ادھر والے بھائی یار یہ بھائی ہم سے شرما کیوں رہے ہیں آئے نہ آئے آپ کو آڈر دینا نہیں نہیں آپ آئے ہاں بھائی <laughs> ادھر سامنے کھڑے ہیں شاہ ہاں جی اچھا تو کیا ہم نے یہ بھائی جو ہے نا انہوں نے جو کھانا تھا ان کو مل نہیں رہا ٹھیک ہے کولڈ ڈرنکس ہیں آپ کے پاس ہیں یہ جو بھائی ہیں یہ بہت شرماتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں کرنا ہے کہ تین شورما کر دیں تین شورمے کر دیں آپ ٹھیک دو آپ نے کیا کھانا ہے انڈے والا برگر ہے انڈے والا یار کروا دیتے ہیں کر دیتے ہیں کیوں رونے لگ جاتی ہو تین دو دن کا کر دیں ٹھیک ہے اس کی تھوڑی شکل جو ہے نا اس کو سکون سے رات کو نیند آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ انڈے والا برگر کھا کھا کے انڈے جیسے بنا ہوا ہے جیسے ابھی انڈے سے نکلا ایک انڈے والا برگر کھا دیں اور تین کولڈ ڈرنکس کھا دیں ٹھیک ہے دو چکن زنگر ہے نا ہاں دو زنگر کر دیں اور ایک ڈبل انڈا شامی تین کولڈ ڈرنکس اور اپنا حسین چارہ ضرور لے کے آئیے گا اللہ حافظ یوگا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹھے بیٹھے اپنی موج مستیوں میں مارو اس کو سیدھا ہو کے اے تیری خیر سٹائل یہ دیکھیں آ چکے ہیں کیا کہتے ہیں شورما اور دیکھو ترسی عوام وام عوام سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے چاٹ رہا ہے اس کو بس چلے نا تو یہ وہ جو ہے نا یہ اٹھا کے چاٹنے لگ جائے اس کو نا مار پڑنی چاہیے اور اچھی خاصی پڑنی چاہیے سوری کریں بھی, بھی سوری کریں اس کو آپ جا کے بھائی کا برگر آ گیا اور بھائی بھی بڑی موجوں میں ہے ماشاء اللہ نیند آئی ہوئی ہے پھر ایسی کی اچھا ادھر میں یہ بتا رہا ہوں ان کو کہ برگر آ گیا اور یہ چیک کرو یار صبر نہیں ہوتا تھوڑا بہت ابھی کولڈ ڈرنکس آنے تو یار چلو